Спочатку прийшли на огляд до педіатра, а потім на щеплення від поліеміеліту прийшла Анна Глухенька з сином Матвієм. Це друге щеплення у Матвія і зробили його дитині внутрішньо м'язову. Перенесли ми щеплення дуже добре. У нас було не, не було ні температури, ні алергії. У Нас Матвій кочамний хлопчик. Все добре в нас. Як правило, у нас зараз прививаються діти планово по ті діти, які підлягають на щеплення від поліоміліту. Стосовно наявності вакцини Валентина Олійни каже, вже два тижні як немає однієї з її видів. Ми маємо вакцину від поліоміліта, яка застосовується для першої і другої вакцинації, тобто інактивовану поліовакцину та, що робиться внутрішньо м'язово, ін'єкційну форму. Вакцину крапельну оральний поліоміліт, Ми на, на сьогоднішній день ми не маємо. За словами начальниці відділу лікувально-профілактичної допомоги населенню обласного департаменту охорони здоров'я Аліни Костенко, крапельна вакцина від поліомієліту залишилася на Хмельниччині залишково. Вакцина або французька, або бельгійська, і ІПВ, і ОПВ, тобто ін'єкційна і оральна вакцина. Наразі на базі спеціального медичного постачання її в наявності вже немає, але по залишкам в, в лікувальних закладах області вона ще є. Це програма державних закупівель. Всі вакцини для рутинної імунізації не купуються за кошти державного бюджету, і це проблема йде по всій Україні. А це прийом у лікарки-педіатрині амбулаторії No7, Центру первинної медичної допомоги No2. Мама трирічної пацієнтки каже, щеплення виконані згідно календаря. Все добре було, ніяких ні реакцій, ні ускладнень не було. Все було добре. Свідомість населення на рахунок проведення профілактичних щеплень досить висока, розповідає лікарка педіатрині амбулаторії номер 7 Центру первинної медичної допомоги номер 2 Ганна Голик. Приходять і пацієнти-переселенці з інших міст. Вакцинація проводиться, а переселенці також ну, приходять батьки і говорять, що ми пропустили щеплення по місцю проживання, ми хочемо у вас привити дитину, щоб дитина не відставала від календаря щеплень. По поліоміліту, я думаю, до 90% нас привиті. Керівники центрів первинної медико-санітарної допомоги кажуть, що темпи вакцинації в обласному центрі від поліоміліту високі. Майже 100% вакциновані діти, які не мали щеплення. Тобто, в загальному ми надолужили 406 дітей. Згідно з даними додатковій вакцинації від поліоміліту, ми зробили по нашому центру десь 150% – це 516 дітей. Це станом на сьогодні. Допоки в області відсутня крапельна вакцина від поліоміліту, дітей вакцинуватимуть ін'єкційною. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.